Covesi, reachie virulent la acuzațiile ce ar fi primit bani de la Ghi, o minciună incalificabilă. Voi urma ceile legale. Fostul deputat Sebastian Ghi a precizat miercuri, pentru Anetna 3, ce i-ar fi dat bani lui Florian Col de acasă, ideal Laurei Podruca Covesi pentru ca aceasta să-i umple o masu in în bani care nu ar mai fi fost returnați de procurorul sublumierei DNA. Anterior, jurnalistul Dan Andronic a scris în EVZ, ce Sebastian Ghichi a povestit ce Laura Codruca Covesi a vrut să cum cumpere o masă in, în timp ce era la Bruxelles. Într-un răspuns pentru Antena 3, Efadna a declarat, faptul că am primit bani de la Sebastian este o minciună incalificabilă, prin urmare, în mod categoric, voi urma ceile legale.